هل يا لا يحسين وحش على زين ما اشوفك وياي بس ناري هل يا لا هل يحسين وحش على زين ما اشوفك وياي ما اشوفك وياي بس ناري هل يا لا هل يا لا يحسين بس ناري اصفق بإيدي، أصفق بإيدي، بارك الله فيك، أصفق بإيدي، أجمها المسيب. اللي لا يحسيها، ظلمات. يحسي كلها موفقات ليلة الوحشه وانطفيت شمعه عمرنا وللصبح ما بعد غبشي والوكيت دافن ضحكنا وشيعه وهاليوم نعشه ما ظل شميل هذا المسه والحرام ظلت ايسه وعداك خويا الحارسي والظلام علي أنا عذبني فرقاك يا هجرك وسكي أنا أن تبكي وتنطرك عذاب لي فرقاك يا هجرك وسكينه يا حسين تبكي وتنطرك طلبتك رقيه ظالمه مسيه رقيه مسيه هاليالا يا عم العين وحشه على زينب هاليالا هاليالا يا حسين وحشه على ما شوفك وياي بس نارت هاليالا هاليالا يا حسين جواب ما اسمع واسي ما شوفك وياي أصفق بيدي أصفق بيدي ظلمها المسية أصفق بيدي ظلمها يا حسين وحشة علي قلبي قلبي ضل محتار بأمرين قلبي ضال محتار بامره بين وحشتها الليالي وبين خافي علي تاميه وبين حال النسى وحالي ليالي حسييا نشتق الله ضيعيت بيها الغوالي كم غايب اللي ألف وتشملع يا حسين الشفيت بس شوف عيونك رديت يلعق بكم ما لوالي ذبلان العيون ما بيها دمعه لا واحد يعود منكم وفزع ذبلان العيون ما بيها دمعة لا واحد يعود منكم وفزع صعبة الرزية ظالمه المسيا مسيء صعب ظالمه المسيا صيح النساء وين وحشة على زيناب هلي لا يحسين وحشة على زيناب ما شوفك ما شوفك وياك بسنا هلي لا بارك الله فيك. أشوفك وياك أسمع كلمة أصفق بإيدي ظلمها المسية أصفق بإيدي ظلمها المسية اللي أنا يحسين مشتاق روحي اهواي إليك مشتاق روحي سكت ون لها المصيبه شما وصفت الالم قلبي بليلة الوحش الرهيبه ما قدرت توصف الحالي واني بالهيم أو غريب ظلي تناطر للصبوح مثلك تري قلبي يصيح ألف وتسعمية جريح كل جريح غايب طبيبي لو بيدي وياك لابقى بطفوفك وبروحي كل يوم يلغى لطوفك لو بيدي وياك لبقى بطفوفك وبروح كل يوم يلغي على طوفك والهجر أذية ضال مهل مسيء والهجر أذية ضال مهل مسيء وبصوتي لونين وحشا على زي انا يا حسين يا ما اشوفك وياي هالليله <تصفيق> هالليله يا حسين وحشا وحشاه ما اشوفك ما اشوفك وياي أصفق أصفق بأيدي ظلمها المسرية أصفق بأيدي ظلمها المسرية هل تنادي أسمع أيتامك تنادي وين أبونا اللي راح عنا واللي ياجعني يا خويا قلب طفل الخاب ظنه تنشد وتسأل رقية وين راعيها المحنة وأطفال كاتلها الظمه تتخوفي بلاي حمي جاوب يظن ود فاطمة نايم تظلو ترجع لنا ما يخلص الليل ما يقضي همه وش ما شرب ما عليه يضمه ما يخلص الليل ما يقضي همه وش ما شرب ماي دل لي يضمه على هزل سبي ظالم اهل مسيه على هزل سبي ظالم اهل مسيه لا ما بوقا وحشى على زينب هلي لا يا حسين وحشى على زينب ما اشوف الدبيان بس الهاب هلي لا يا حسين وحشى على زينب أصفق بإيدي ظلمه المسير، أصفق بإيدي ظلمه المسير، قال لي يا وحش أحلى شيء اللي شفته بالطاف ما شفيه يا راحت طحيت يا أخو يا بعذابي طير وتكسر جناح بليلي ما سكن ونيني شلون لو يصبح صباح ما عندي غيرتنا الفجور لا خبار من عدكم يسور لو عاد شفناهش كثور سهم فقدك قلب لاحق والفاقد اعزاز شل بحياته يترجى ريت لحظة وفاته والفاقد اعزاز شل بحياته يترجى ريت لحظة وفاته وانطر المنية ظلمها المسيئة وانطر المينية ظلمها المسيئة عقب الميامين وحش على زيانة بها اليلة